ну вогоньку підлогу і то я бляха а про ця це. Має бути вже на е, де той фур? де де той Горко? Ігорко. Бачиш дивок? Догадайся, що то має бути. Тому я знаю, що це буде. Але треба, <смі _> треба це. Огоравського наш становить. А ну так. Так і я тебе буду відкривати дітям. Штукати ногами. Оце, це наш. Це Бруніславовича, е, Просто Су. я перерубляв самі шпиці калібровау Райберу і, ну, капілярту пана Майстерчука. От робоче место. А це такие самые, Кортема. Модний. Він на зажаті. Він не зажаті, тут рунець. Так, Гробський. Треба там буде зрубити ще. А то не тот, мене інтересує. Шприц у тебе да, не такий, ком... Фануз. Не такий? Повніший? Я не знаю. Я так зрозумів, що мені гравський свого дало. Ні, в тебе хороший, плюс. У мене хуже. Повніший. Поріз біпрус. Комусь позлобніше. Комусь менше. У тебе є дверь з більше. А який ти сюди прийдеш? Двоє. Той, той, той, той, в той, той, той, а як літо? Не жарко? Ну так, да, є таке. Тому сім'яти тут треба або рано, фактично, або ввечері, тому що сперма пересихає, ти як набираєш, буквально там... Влажнитель. Чот... влажнитель. Ні, так я кондюк поставлю. Ну, кондюк, влажнитель, влажнитель, все і... Віде. А що ти кондюк з э, микроклема зробить? Ну, в принципі, так. Да. Ні, не зроби, ти правильний. Ні, у тебе шприц-крощик. Не такий, як ми. Увлажнительный, бытовой, обычный Он ходит тоже не дается Мне надо то привыкать Знаешь, я же не ничего, я только вон привез Тут надо его просто 105 ну, раз покрутить вот, Ну так, у нее понятно А, то есть ты тебе показал популярки Мне с рукой, конечно, я тебе показал уже О, что знак, Первая киометка установлена Ага! Да. Я тебе сейчас деньги дам? Вот это такая а там уже договоримся, когда Ну, вот это, <существует> бачишь, такие, как есть. А, вот эту вот сетку используют в одном? Да, да. А, да, Она грубо, хорошая. Так, да, да, да снимай вот эту железяку с, с... Не, я тебя так вижу. А, а ты не представляешь, не за не сколько не километров не я не увидел... А? Ты тоже дорогошь? Производство Це, то, А. То, точно. Подон. Це немає, виходить, повністю? Немає, так, немає, да, немає повністю. Бачиш, я О -о -о. вже, знаєте, вон весь фізрошок набрав, систему, матки вон стоять. Трудня не лап, бляд! А ти сказав би, я в тобі італійки привіз. Та, там, в принципі, то зараз поцікаво сказати буде просто. Ну, так, я, ти не сказав, я в тобі привіз, серйозно. І, до речі, стінка до цього. Я бачу, що велиця все вже... Ні, вона нормальна, а то якраз того система... Ну, типу, жалу... це броня Слава, так? Але Райпером перейдемо, ну все зробно, то там відрогти можна так в діалі буде ходити. Просто мені приходиться, коли я ловлю жалу, коли я витягую, я мушу гачок вигинати, так от зробити, в такому от положенні, бо в мене капіляр. А, ні, не вискакуй, абсолютно. Капілярний не виходить. Не в капіляр, бо якщо я зроблю так от, мені кут. Бачиш? Так, да так, -да, капіляр зачікував. І все, я, я так наблотикав, мені ж так випадково привикати. Просто привик але, вже, але б, Блін, з першого як... разу то Юра Вальчук винуватий. Той мене опозорив. Вальчук, блін, каже, я чув, що станки колекціонуєш. Блін. <свистати> А мені стир дістав у тебе, якщо б ти хотів, тебе на куліні робив, пінцетом би, підбався, я все чув. Ну, добре. Добре, так, зробив добре. Трохи душно тут, але, взагалі, лабораторі, ось. І кошка відкривається, так. То все буде, не. А, ну це ж, А тут пацани буде. Тут буде все, зразу. Так, а подожди, давай тут закінчимо. А тут жанка! Це жарко вихователі якісь іминути. щоб я міг завжди мати матку під руками. Мені були ізолятор туди. Дякую, Сирошко. То ти не із зробив. Ні. Там 20-ка дошка буде на п'яту ту тебе. На на 5-ту, на 5-ту. Та, тут нема. Ні, я на брусок на 30-й робив. Ну, в принципі, так. Але що не на смешніх? Почалося. Тут, Саша. А. Каже матку, галтуємо матку а тут іменно я, я хочу Тут імено буде, от по місту ставлю ту стіну Ну Клаусі, один ряд, другий ряд, третій ряд І та стіна, відповідно, я завжди собі вийшов з лабораторії У мене матки закриті Володенька, вважай, бо зараз падиш, синочко Падиш, туди поїдь і, коротше кажучи, я собі вийшов, я запіднив матку, поставив сюди, пішов далі працювати. На фіамні бігати по сходах туди, сюди, я тут от маю сп'єзти, я тут запхаю 50 до клаусів. Спокійно. Спокійно. Ні, там буде тільки хто нежати. Мали присутжу. Афіга мені смисъл бігати кудись, як я собі тут поставив, я при, пішов. Так, так, я так, я собі взяв на клаус, номер 67, матку бак поставив, пішов на місце. Просто багато раз зробиш, але це 50 штук вилазить, а я ж нараз. Єдине, що пчела буде вилітати, як піддасть тут. Вікно. тут а, вікно. Там буде вікно. Воно може стоїть, але то, вікно, то я типу поприставляю. А, а, а пацани! Що це, ото це, я, це, я це? злою був руя, на голому так. дереві нічого не було, абсолютно. Отак так от він жив. О, без, без ніякого дупла, без нічого. У мене під ловушки такое було. Але, блін, прикол в тому, що це була бджола повністю жовта. Ну, такої жовтої, як я кордон. А то від <рес> івера фурсика бригади. Блін, втікали в небі. Работа йотім, де косом это так приоритет. короче, mm -hmm. давайте ви эти чекайте каву. Полетел уже? А що це? це? ти не зробиш, не, зробиш не, з цими? На стоп. На стоп. Це так. мені якраз на міль. Угу. Просто А, а що ви робите з цим ящиком? Засипаємо, засіпаємо, завдяки такому Івану. Короче, все стало дуже зручно, дуже якісно, гарна робота. Вообще все сто. Все, є в цьому. Ну, багато є А озиш, диви. Я поняв. Молодець. Там все зроблено. Десь воно та мета. Зачіпаємося на. Ні, там воно просто не розроблене. Воно не розроблене, о, бачишь, тут чая А, о-о-о. Молодчинка. Погано, я ей нанес. Алло, да. 800 баксов. Какой Станок грабский. Вот этот вот, поляки делают. Ну что же Поляки делают, сколько ты сказал? 800. А теплов за сколько делал, крючочкам? 4 тысячи гривен. Даже дешевле тогда были. Был. Мы получим матку у матки, Сейчас да. все покажет. вот этим капилляром вводят зверму а, а как я дозирую? Или сколько? Ваш шприц, ну, дозирую и по вот флангочке Вон, все-все-все, пошел мне, процесс Мне все интересно, да, мне да. интересно, как оттуда эта зверма достать Ооо, это круто! Я ж показывал тебе это, это уже понятно Нет. Нет. Так, весь процесс, пошел Просто зробили. Смотри, бачиш, що редуктор не працює добре? Так, передає. не. Ладно, будемо зараз робити таких як А що, будемо Та нема трудні, блін. Чё ты мне не сказал, тебе итальянский привез? Девяток уже побольше третий отдох. Смотри, Жень! Да. Ну, иди марков. посмотри, как... Иди посмотри. Я, я всё это видел сто раз, а ты... Хорошо, <смех> <Наразу>, у нас <смех> заснои, и там такие кинские наркозы. Ну ты не цельсисты треба.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 Она а. не заснула. Не отвлекайте, не отвлекайте мастера. Ну, что там же есть. Подожди, подожди. Вот это вообще шланг. Да, это вообще шланг сейчас. Нет, то она ему ну, ну, все время ну, не, не, не, не, не напомниваться моя, а будор не закрытый, знаешь что? Она не спит. Не я сам вижу, что она не спит. Зараз она Да, да, вот что она уже начинает спать. Спойте ей Ну давай, дурочка. Христианка! Христинка. Христинка, христинка, поклади. А будь ласка, штани. Чекай, <рес> бо я взагалі мікроскоп не я навіть не дивився останній раз. Е, тату, що це є лінійка. Душно. А то дуже душно. То як зараз, якщо жара йде, бляха нагрівається. Так, а ти ж в теплі, чоршовано, блін. Не зараз робити так курити. Ну да, ти ж утепляв. А але бляха бляха сильно нагрівається. А да, что ты за Ты посмотри, как волтует матка. Что там же вы видео? Я что-то... не не не Чухнул в сторону, сюда. А ты Ну, ставься то, то по книжкам. Ну, все, сам а, ты варсанна. Вот руки. Я же люблю, люблю. С её сторон Всю камеры. Не-не-не-не. Да, да. <смех> <смех> а это быстро по пыхах. А, добре стоп. Ну если не включить замок, и жало Вот так вот. открываю её. Вот. Э, до прикладу раз приводимо образно говоря. Так, да. неудобно в тебе зробили. А то треба повертати, знаєш, тіпuck, от виходить. О, О. Ти і вводимо. Гробо говоря, ну, типа, вводимо. Все. І якщо вона, сперма, якщо виходить обратно, або з боку виходить, значить мене туди побавить. Якщо нормально вводиться, все, 8 мікролітрів. Там 15 мікролітрів владиться свободно навіть. Загляну, бо воно в тебе розцінилося. Воно в тебе розцінилося. І чуть-чуть може мікроскоп повернеть, чуть-чуть. Подивись. Так підписуйте, майстер-клас від паланочки. А, бачите, те щось. Ось у тебе якийсь завуський. Там буде пуре-ігласки. Він тебе закріплений? З одної сторони, чуть-чуть повертай або саме інститиво поверни. Если что-то, почему-то... Если что-то, почему-то... Если что-то, почему-то... Все, что-то, почему-то... Если что-то, почему-то... Если что-то, почему-то... Если что-то, ти то Если что-то, почему-то... Если что-то, почему-то... Если что-то, то Если что-то, привык до Если станка. Я почему-то... Если что-то, почему-то... Если что-то, почему-то... Если что Потому что я не вижу маски, но у меня выкручиваешь там где-то. Тут и бертай, чуть-чуть, что ты вот... А, А, А, А, А, А, ну Вот бабка сказала трусы, трусы, так ты что ты писать хочешь. Вот это правильное решение. Так... Она же ужила, же, блин, а она уже ожила, там уже, блин, какая-то... А редуктор, я же тебе сказал, что редуктор. Бабляется. Тут надо вловливать мысль, думку и, и руку. А как потом просыпается и шляпает? Тут... Да, она уже жопу... А мы потом есть искусственное дыхание. Нет, потому она сама дышит воздухом, у нее... У реки вот Славян. то, и как раз власне, что сжать. Mm -hmm. Есть контакт. Є, не ще хвилюватися, якщо підтягну до лорей до чуть ну він так тугий що А я зробив А я просто розумію, блін, ти розумієш? Я беруся рукою цей, бачу, що сюди. Тому просто дома і меч регулюю, Та я вже прилетів. Я ні разу не зачепив, чесно. Ні разу. Ти собі уявив, просто я зловив зловив на думці, що іменно там руку вхати не фікшо. Просто самі пчели по себе не по углекислому газу дуже мало. Придильний, скажімо. Фізика вони не не залежить, тому що вони фізіологія, в них зовсім інша. Вони не Оце Це робить той станок, той, той... І ні, ні, ні, не, то як у нього, то як у нього, то як у нього, не, нормально, нормально. Ні, воно робоче, просто не дуже, він, понимаєш, ну, не так. Треба лет 5 бути на виставці. Ні, ніяк, це. Що ви вже як музейний? Так, а. Теоретично, так. Все нормально. Витягуй тобі доматка. А то і так і вже капот. то ось ще пошарпали ноги. Вона вже бачить без ковотки. ось вже пошарпали. Ну це така як. Просто Короче, Молодец, Будан, душа гарно ты получил лабораторию. Это я не понял, что там у меня столько фотографий. Это я, я Ой, там спасибо. щелкал. Я, же, я щелкал, что щелкал. Вы самый лучший выберете и остальные удалять. Mm -hmm. yeah. Так оптимально. Короче <laughs> задумываются. Да. Они Первый тоже нокаут. подобаются постройка. Медленно. медленно. А вот этот ящик вообще я, подобаются. Пускай вода, есть кого? Где там зараз будет? Что я побачу самое лучший, это вот этот ящик, вот это краще оце тут. Щек, тут, оце все тут, все тут. Да, да, так, так. <laughs> самый лучший. Так. Мама спекла. Да. Фіга собі. Так, це ось на одну Ти ніфіга собі. Судари. Судари. Судари. Судари. Судари. Судари. Судари. Це Судари. Судари. Судари. О, компрессор. У меня маленький 15, компрессор. У да. вас еще компрессора нету. Ну я для степлера. О, я тоже надо, вот, молоточком. О, бочоночек. Да, да. Нет, хорошо все я не дошел, дошел только за пакетом не, я пакеты Просто. смотрел, смотрел вот, и понял, что ты уже купил я только 12 сантиметров я, я, я делал пакетами налить, закрутить да, будет, сложно, сложно а, а ведерко стоит 10 дырвен, а поиска 60 дырвен а сама мы из Одной рукой не утоплю. Про второе я сказала слово мне... Тихо вас снимает Ютуб. получается 145 на 2. Це така як Ну, не там, формат. такі такі, я не граю. Що за повозки? Е, я чесно, хоче ворого відпер не пожу. Это це не не діло, Богдан. Це треба було думати, це не треба ці повозки. Короче, я ушел. На фронт. Короче, дві матки в ці дві. Я не знаю, з якого ми. Я мішені. Ну, а тут? Так, і дві мічки ні Це я, нечайно їх з'єднав. Це, на жаль. Таке буває. Головне, що удачі. Виходить, розумієте, чому фішка? Тут я собі дно зняв, стамтоване уклалося, корпус поставив, і типу, це, получається, 4 Доданівські храмів. В принципі, 4 доданівських рамок зимують. Зимують. Усі і того то, то хватає з головою. Nee, okay, надо okay. одеваться, вот смотри, я сюда ну, просто открываю, одна половина веку, одна сюда. Oh, oh, Ох, так тебе и треба. Так, а Богдан, реакции нету. Но у меня тоже не, может, не будет. Реакции? Будет. Не, ну, с другой стороны, вот смотри, я же не знал, что оно на печень дает, на почки дает. На глаз дает. В роговицу может попасть. А в око попасть пипец, сипи. и пипец, да. и нема. Ладно, если в пипец попадет, то будет... Да, да. Доктор, каже, вы опухоль лишите, но боль снимите. Да. Кузьмич, ну скажи пару слов для Ютуба про гостя в Богдана-1. Да, Давай интервью, ну пошли. Надо, вон там, на фоне гор смотрю. Давай, на фоне гор. Нет, там так, плохо, не плохо, говорить. пошли. Я Два протяжу, слова. Давай, все, пошли. Два слова в Ютуб про, про гостя в Богдана-1. Львівська область, місто Перемишляне. Перемишляне? Да, Перемишляне. О, нормальный вид, все красиво. В гостях у Богдана Дин, Богдан, иди сюда. Надо, надо ж тебя показать. В гостях у Богдана Дин, корм на тачку. Первая геоточка установлена. Следующая у пана Михайла. Лоплесный парк. Воспиталки. Ну і племматеріал. Да? Да. Правда, у нас тут, як не крути, як не верти, курмова база дуже погана. І, відповідно, назвати, скажімо, це сім'ями, для вас це, можливо, складно, бо тому що у вас, до прикладу, серпень, вересень місяць, липень, у вас курмова база хороша. А у нас липень нічого, ноль, вересень то саме, серпень то саме. Відповідно, у нас не йде нарощення на зиму. Якщо, до прикладу, максимальна карніка нарощує 8 рутівських рамок, це максимально. Це максимально. Ну і, відповідно, кормушечки. А це ні, це не кормушечки. Ну так, це кормушки, 100%. Корпус пустий, ставиш сіну так, і так, все так. нормально. Так, так, так. Так що ось, ось таке. То це це одна із, один із тучків. Бо Таких є три штуки. Це найменші, вдома. тому, що сусіди більше. Ну і, відповідно, лабораторія. В ну, ми в лабораторію ми вже показуємо. Фотографії будуть <клев> додатково <дополнительно> виставлені. <клев> Дякуємо вам, за Богдан, за увагу, за те, що прийняли нас в гостях. Два слова. Ваші враження, будь ласка. Ваші враження. Ну, ми положительно в шоці. Теж В першу чергу порядок, чистота. Молодец. В лаборатории тоже все шикарно, полный порядок. Он рост. Все сложено, все культурненько. Да, пол, пол, тебя, да Полный Ирина? порядочек. Короче, есть у кого убрать пример. Да, у кого не берется. А, это видео. Зі щипорса. До побачення. До побачення.